Пане Володимире, цивільні більш піддаються паніці, тому коли почули про ротації окремих підрозділів, почали говорити про те, що Бахмут здають, наслідок чого численні повідомлення військових про те, що Збройні сили України Бахмут контролюють. Чому саме зараз ми почули про ротації окремих підрозділів, поскільки ці підрозділи знаходилися під Бахмутом і е, самі приїзди генерала Сирського туди, про що вони свідчать? Чи тільки про те, що на місці можна швидко приймати певні рішення і вони швидко можуть виконуватися? Ну перше хотів би заспокоїти всіх українців, всіх, хто підтримує Україну, всіх волонтерів, всіх, хто небайдужий і вірить в перемогу України, зараз ніяких настроїв, ніяких вказівок, ніяких рішень щодо відступу з Бахмута, щодо якихось тактичних змін, щось таке немає. Тобто оборона тримається, тримаємо. Особливо хотів би зазначити, героїчність протягом останніх кількох тижнів місяців навіть хлопців з наших побратимів зі Збройних сил України які тримають цей фронт Південний фронт від Бахмута це Іванівське це от де тримають трасу Костянтинівка-Бахмут вона відносно стабільна тобто не зважаючи на те що ворог постійно хоче захопити просунутися перерізати зайти взагалі зараз ситуація ну, в самому місті і на околицях міста і по всьому напрямку бахмутському схоже на пекло та й в принципі весь східний донецький напрямок ми знаємо що ворог пробує просуватися веде штурмові дії наступальні дії і на Авдіївському напрямку і на напрямку Кримінної і на напрямку Воглодара так чи інакше пробує шукає слабкі місця хоче відволікти боєм хоче відволікти наші резерви відтягнути тобто використовує пробує комбінувати різні методи, різні тактики, різні військові хитрощі, але у нього не вдається, адже українське командування передбачило різні сценарії, різні дії ворога, готується до найгірших, скажімо так, варіантів, і коли українське командування готується до найгірших дій ворога, найбільш незручних нам, тоді будь-які інші дії ворога, ну, відбуваються і найгірше, теж. Б... Знаєте, Треб... пане Володимир, для того, щоб перемогти, треба готуватися до найгіршого сценарію, і тоді ми точно переможемо. От як дуже би хотілося б, щоб цей найгірший сценарій зреалізувався, але ну не на користь наших ворогів. Це те, про що говорю Пригожин. Якщо Бахмут будуть і надалі утримуватиме, то посипеться весь фронт, і відтак їм доведеться звідти тікати. Маю на увазі і, Пригожинцям, і вагнерівцям цим і всім іншим. Але як ви оцінюєте заяву? От Ми тут згадували про інститут вивчення війни. А я би згадав тезу від експертів британської розвідки, які днями прилюднили інформацію, що ніби будуть додатково мобілізовувати вже й неповнолітніх на території. Орії, Луганської, Донецької тимчасово по території так само будуть росіяни змобілізовані і вони будуть кидатися. Ну от фізично, практично, в буквальному сенсі, як гармат, як м'ясо через те, що будуть зі стрілецькою зброєю з автоматами та саперними лопатками йти в ближні бої. По перше, чи готові наші оборонці до такого розвитку подія? По-друге, наскільки це взагалі ефективно? У них снарядовий голод у них немає чим значить обстрілювати наші позиції, немає техніки за великим рахунком, і от ближній бій, наскільки це може бути ефективно? Ну, по-перше, я хотів би зазначити, що е зараз ворог пробує розповсюдити паніку це є певним іпсо адресований іпсо до тих хто зараз в самому місці тримає оборону посіяти якусь паніку от правильно було на початку ефіру сказано що там якісь підрозділи ну, ротуються це правильно це вірно деякі підрозділи ротуються більше того і більша частина батальйону Свобода так само після 3-4 місяців важких боїв зараз так само веде певну підготовку але менше з тим ротація це добре але це значить що і підходить підкріплення інші підрозділи свіжі підрозділи оснащені підрозділи злагоджені підрозділи боєздатні підрозділи ну тобто нові відпочивши підрозділи так само заходять замість тих які ротуються ніякого відступу з міста немає навпаки нові і нові підкріплення сили і засоби приходять в місто для того щоб тримати оборону і дуже важливо зараз боротися з тої іпсою, яку ворог намагається посіяти певною панікою тому що місто в місто йде постачання, з містом є зв'язок, так, комунікація, туди доходить допомога. Спокійно туди можна, ну як спокійно, тому що вся зона боївся, вона під цілковитими хаотичними обстрілами, але все ж таки ну, є шляхи сполучення, вони не перерізані, вони під контролем української армії. Це по-перше. По-друге, дійсно ви правильно зазначили, Є дуже велика вірогідність того, що на фоні того, що вже там восьми, по-моєму, чи дев'ятий, чи там з червня місяця, чи з липня місяця, навіть ну дуже складно рахувати, тому що тут кожен день як вічність, тобто кожна година, кожен день як вічність в цьому пеклі, і дуже складно рахувати, який вже місяць тримається місто, тримається Бахмут, тримається східний фронт, який день, який місяць перемалюють ті орди орків, але. Дійсно, є вірогідність того, що в цих безкінеч... ці безкінечні місні атаки покажуть безрезультатність, Це вже там навіть не перший день весни, вже там якесь березня. І всі, ну, всі сміються з окупаційної армії, всі сміються з цього повара Путіна, всі сміються з Мінвбивства Російської Федерації, те, що вони котрий місяць не можуть захопити місто.